Goddag og velkommen til Corona-køkkenet. I dag skal vi kigge på en klassiker, ægget, men på hvordan man egentlig åbner det. Vi prøver at gå lidt tilbage i historien, fordi der er nu til dag så kommet en masse forskellige aggregater. Så vi prøver ligesom at finde ud af, hvordan gjorde vores forældre det og deres forældre. Um, og nu er det jo coronatiderne, så vi skal have sikkerheden på plads. Først skal vi vælge en skive til vores vinkelslibere. Der er den lidt tykkere her, den bruger vi til at slibe vinkler. Der er en del spild, fordi den vil spise en del af ægget der. Man kan også vælge, og det er jo sådan, som man ligesom, i forhold til arkeologerne, når de graver ud, så siger de, de brugte aluminiusvaxidsskiver. Kraftfremkaldende, ja, men øh, det får den der særlige smag frem. Men nu er jeg jo fra Nordsjælland, og der bruger vi diamantskiver. Der er ikke mange, der ved det, men når ægene kommer ud af hønen, så er de kubiske, og så bruger man sådan en her, til at få den, den bløde, runde form som forbrugerne er vant til. Der er ikke mange, der vil købe vores kubeskæg. Og det er jo klart, at når vi bruger vores, øh, vores købenredskaber, så skal vi huske, at vi kun have bommelstøj på, ingen polyester, for det har en tendens til at smelte og klæbe sig fast til huden, og give os store brandmærker. Uh. Det bliver sgu da ikke smukkere end det her. Corona.